Ne am găsit, draga mea urmăritoare. Iată ce model de unghii poartă mama mea unghii slim cu model piele de reptilă. Iată ce super arată acest model de unghii tehnice i-am făcut întreținere de slim pe slim și am ajuns în stagiul în care am terminat de dat formă am pilit patul unghial și urmează să aplic top mat de la buff îl aplic pe toată unghiuța într-un strat subțire cu foarte mare atenție să nu ating în cuticulă și să nu rămână cu dâre atenție draga mea urmăritoare dacă în secțiunea uh, cod reducere uh, la aplici codul 63BAF, dar intri de pe linkul lăsat de mine în descrierea acestui video sau în comentariu fixat, în primul comentariu, și deci respect regulile lăsate de mine acolo, primești o reducere de 10% pe BAF.ro. Am terminat de uscat topul mat și l-am degresat cu o dischetă îmbibată în cleaner. De asemenea, cleanerul meu este tot de la Buff, folosit în acest tutorial de unghii tehnice. Și acum, folosind pensula Nail Art de la Diamond Nails și gelul Paint Gel Black de la Noblesse Nails, încep și pictez ușoare pătrățele, dar nu foarte fixe, nu foarte clare pe toată unghiile. După cum urmează să vezi în următoarele minute. Sper să-ți pleacă, draga mea, urmăritoare, acest model. Eu pot să spun că sunt foarte încântată de el. Este pentru a doua oară când am ocazia să pictez acest model. Bineînțeles, nu că ar fi vrut mama așa ceva, ci pentru că ea mi-a zis fă ce vrei și eu am făcut ce am vrut, bineînțeles. E, uh, sunt foarte încântată că vă arăt acest model sper să vă placă și vouă la fel de mult ca și mie și uh, eu îmi doresc să mai am ocazia să mai repet acest model, sper să să placă și altor cliente pe viitor după ce postez această poză pe Facebook, Instagram și YouTube. De asemenea, mea urmăritoare, îți sugerez sau te rog să-mi dai follow la Facebook, Instagram și aici pe YouTube. Peste tot mă găsești cu numele Dasca lui Ionela Ana și am o întrebare pentru tine. Am chiar un sondaj postat în secțiunea comunitate aici pe YouTube și oriunde chiar și în story pe Instagram și așa, am un, un sondaj de opinie pentru tine, draga mea, urmăritoare. Vreau să știu dacă ți-ar plăcea să organizezi pe viitor uh, câteva giveaway-uri care să aibă legătură cu canalul de YouTube, cu Facebook-ul, cu Instagram-ul, știu eu, și în care voi să primiți diferite lucrușoare uh, ce să aibă legătură cu unghiile tehnice. Sunt curioasă câtă lume ar participa și giveaway o să fie ceva de genul ca să-mi dau seama cât de multă lume își dorește și cât de multă lume nu e interesată Bun, draga mea, urmăritoare, uh, pot să te anunț că susțin și cursuri în salon, în caz că nu știai până acum, în salonul meu din Bistruța Său, susțin cursuri de bază și de perfecționare, iar pentru a afla mai multe detalii, de asemenea, te rog să intri în privat cu mine, pe Messenger, pe Facebook sau pe Instagram, Dasca Ana. Sau de asemenea, dacă nu ți permiți să ajungi aici în bistrița la cursurile mele, poți să te înscrii la cursurile mele de manicură online, da, pentru că am și cursuri de manicură online. Momentan le am pe Patreon, îți las linkul în descrierea acestui video sau fixat în primul comentariu sub tutorial și urmează să schimbă... Dacă Dumnezeu mi-ajută cât de repede platforma, pentru că vreau să fie o platformă mult mai profi pentru tine, draga mea și o să te țin la curent cu aceste informații, iar tocmai de aceea trebuie să mă urmărești pe Facebook și Instagram ca să poți vedea aceste informații la timp, Da, când schimb platforma, ce prețuri am și așa mai departe, ce ofer acolo, ce... pentru că o să fie noutăți foarte, foarte uh, wow pentru tine, mult mai avantajoase și mult mai... Uh, pe înțelesul tău, mult mai benefice pentru tine, draga mea, urmăritoare. Așa că abia aștept să dăm startul cursurilor de manicură online pe noua platformă, iar tu să te înscrii acolo, să te abonezi și, de ce nu, chiar să-mi lași feedback dacă îți plac cursurile de acolo. La fel cum și cursantele de pe Patreon acum îmi lasă feedback și intră în privat cu mine și îmi trimit poze cu lucrările lor și mi îmi place că, că îmi respectă dorințele și că îmi sugerează chiar ce să le mai arăt și eu văd rezultatul lor în timp, care este destul de bun. Chiar mă uimesc în timp cursantele și dovada este că se poate să înveți și din cursurile online de manicură. Da, draga mea. Iată, gelul care l-am folosit pentru a picta uh, acest model este pe Angel Black de la Nobles Nails, unde dacă secțiunea cod reducere, când îți placezi o comandă, scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Dacă că nu ai reținut regula, poți să o găsești de asemenea scrisă în descrierea tutorialului sau fixată în primul comentariu. Iată aici îți arăt cum aplici și pe restul unghiuțelor. Culoarea aceasta este foarte frumoasă, este, poate fi locuită foarte ușor de un pigment, știți voi că sunt pigmenți de această nuanță. Iată pentru noi s-a inventat această soluție mult mai ușoară o oja semi-permanentă cu reflexii ca acelui pigment și este mult mai ușor de aplicat. Multora dintre noi nu ne, nu ne reușește modelul cu pigment, ba nu se prinde pigmentul, ba nu se formează acea oglinjoară. Ei, iată, aici am rezolvat problema pentru că am descoperit această oja semi-permanentă care arată ca și acel pigment și este foarte ușor de aplicat, mai ales dacă o aplici într-un strat subțire, este exact ca acel pigment. Iată ce frumoasă este! mama poartă unghi slim deși mă uimește acest lucru la vârsta ei, dar este stă foarte bine cu ele și uh, pare să-i fie foarte comode da, foarte comode mi-a spus că nu le nici data aceasta și nici data viitoare iată, oja șase permanentă este rainbow de la lecente lesente uh, topul folosit de asemenea este tot de la lesente, topul mat uh, este de la buff, iar uh, paint gel este de la noblez draga mea, îți mulțumesc că m-ai urmărit te aștept în privat pentru detalii despre cursuri și, de ce nu, abonează-te pupici.